كثير من البرامج المذاعه في وسائل الاعلام يقوم بها نساء حتى في القاء اللقاءات الاسلاميه فهل يجوز لاي مسلم الاستماع لاصواتهن افيدون جزاكم الله خير صوتها ليس بعوره وانما العوره فروعها وتأنجها وتكسرها بالصوت كما قال الله جل وعلا يا يعني نساء النبي السنكى هالنساء إن النساء إن اتقعتن فلا تخراجوا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا ينبغي أول استعمالهن في رزاعة وابتفاده نحو ذلك ولكن متى وجد ذلك فإن وجد من نفسه ميرا إلى روكها وتلزن وشهوه فليحذر وليرتعي ولا يسمع فإن كان هناك فائدة في فتوقيت فلا يحسن نفسه بشيء من التلزن والشهوة للصوت وإنما أراد يسمع وكان المفيد الذي قد أو او الانذار او البنار او ما اشبه هذا انت فارجو الله عز في السماع الذي لا يضر به نعم